Qalan bu saati olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə, anonslarla tanış olaq. Avropa Şurası strukturu Bakını siyasi məhbuslara azad etməyə çağırıb. Müxalifətin mitinginə icazə verilməməsinin səbəbi açıqlandı. AXACP üzvlərinin məhkəməsinə gələn partiyanın bir neçə fəalı saxlanılıb. Avropa Şurası yanında Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konferansının İnsan Hüquqlar Komitəsi bloger Məhman Hüseynova qarşı ittihamın götürülməsini algışlayır. Bu barədə komitənin məlumatında bildirilir. Avropa Şurası yanında Beynəlxalq Qeyri-Hükumət Təşkilatları Konferansının İnsan Hüquqları Komitəsi bloger Mehman Hüseynova qarşı ittihamın götürülməsini algışlayır. Bu barədə komitənin məlumatında bildirilir. Komitə həmçinin ittihamın götürülməsinə bir gün qalmış Avropa Şurasında ekstrem müzakirələr zamanı diyaloqa görə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı daimi nümayəndəliyinə təşəkkürünü bildirib. Biz Azərbaycan hakimiyyətini bu xətti davam etdirməyə, mühakimə olunmuş hüquq qadağa qoyulmuş vətəndaş cəmiyyəti fəallarının barəsində hökumlərə yenidən baxmağa, Mehman Hüseynova dəstək aksiyasında iştirakə görə həbs olunanların azadlığa bıraxılmasına çağırırıq. Komitənin rəhbəri Simon Matisse-nin bəyanatında belə deyilir. Son vaxtlar Ermənistan və Azərbaycan liderləri müntəzəm görüşlər keçirir və saatlarla müzakirələr aparırlar. Bu, ciddi müzakirələrin danışıqlar masasında olan konkret layihə ətrafında alverin getdiyindən xəbər verir. Bu barədə rusiyalı politolog Stanislav Tarasov bildirib. Davosda Nikol Paşinyanla İlham Əliyev arasındakı sonuncu görüşü şərh edən Stanislav Tarasov qeyd edib ki, Əliyev çox şəni idi. Paşinyan isə sıxılmış vəziyyətdə. Çünki bu partiyanı Əliyev qazanır. Paşinyan bildirib ki, Arxaq danışıqlar tərəf olmalıdır, ancaq bu istiqamətdə heç bir addım atmayıb. Erməni politoloqlar və ekspertlər, romantiklər əgər hesab edirlər ki, Qarabağ olmadan heç bir şey həll edilə bilməz, görsünlər ki, həll edilir deyə o bildirib. Politoloq bildirib ki, iyunda Nikol Paşinyan və İlham Əliyev Qarabağa dair saziş imzalayacaqlar. Sazişə əsasən Erməni tərəfi dolayı kompromislər kontekstində bir neçə rayonu güzəşdə getməli olacaq. Bundan sonra Türkiyə parlamenti Ermənistan Türkiyə protokoluna qayıdacaq və onu ratifikasiya edəcək. Diplomatik münasibətlər qurulacaq, nizamlanmanın paket layihəsi ortaya qoyulacaq. Paşinyan İlham Əliyevlə görüşdən bir dəqiqə qabaq terpetrasiyanda məsləhət alıb. Bunu Davus görüşləri haqqında yazan Ermənistanın Past qəzəti idiyadır. Davosda hər il keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun ən maraqlı və intriqalı məqamlarından biri də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında 3-cü qeyri-rəsmi görüşün baş tutması olub. Ermənistanın Past qəzeti həmin görüşlə bağlı yazı dərc edib və maraqlı iddiaya ortaya qoyub. Qəzetdə verilən informasiyaya görə, iki ölkə lideri arasındakı danışıqların təsadüfən baş tutduğu söylənilsə də, əslində tərəflərin bu barədə qabaqcadan xəbəri olub, hətta onun detalları xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Zöhrar Natsakanyan arasında 4 saatlik görüşdə müzakirə edilib. Past qəzeti Nikol Paşinyanın görüşündən bir neçə dəqiqə qabaq başqa otağı keçərək orada bir şəxsdə telefonla gülümsəyərək danışdığını yazıb. Qəzət havada gəzən şairlərə əsasən, Ermənistan başnazirinin həm söhbətinin keçmiş prezident Livon terpetrasiyanın olduğunu və başnazirin eks-prezidentdən məsləhət aldığını iddia edir. Pul böhranın NASA-nı da vurdu. Alimlər ayaq yolu təmizləyəcək müvafiq elan Texas Houston şəhərindəki Johnson's Kosmik Mərkəzinin ayaq yolunda asılıb abş federal hökumətin fəaliyyətini dayandırması elma adamlarını da vurub, 34 günlük böhran Nasaya da sıçrayıb. NASA əməkdaşlarına federal hökumətin bağlanması ilə bağlı maliyyə problemləri ilə üzləşdiklərini deyiblər. Bunun üçün də xadimələrə ödəmələrin edilməsinin mümkün olmadığı bildirilib. Əməkdaşlardan təmizlik işlərində könüllü olmaları istənilib. The Hill qəzətinin məlumatına görə müvafiq elan Texas Houston şəhərindəki Johnson's Kosmik Mərkəzinin ayıq yolunda asılıb. NASA işçilərin Əndən biri Elizabeth Blum isə bu elanı Twitter səhifəsində paylaşıb. Beynəlxalq kosmik stansiyanın fəaliyyəti üçün maaşsız çalışırdıq, indi də təmizlik xidmətimiz yoxdur, deyə o yazıb. Hatırlada ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Meksika ilə sərhətdə divar tikmək istəyir. Bunun üçün isə 5,7 milyard dollar vəsait lazımdır. Demokratlar isə buna icazə verməyəcəklərini açıqlayıblar. Maliyyə mübahisələrinə görə federal hökumətin büdcəsi kongresdə təsdiqlənməyib. Mətbuatda Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Bakıdakı 33 mərtəbəli hatəli ilə bağlı yeni məlumat yayılır. İddialara görə hatəli söküləcək. Bu xəbərə Sabiq Nazir Ziya Məmmədov da fikir bildirib. Mətbuatda sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu, Garant Holdingin prezidenti Anar Məmmədovun Bakıdakı 33 mərtəbəli oteli ilə bağlı yeni məlumat yayımlanıb. İnformasiyada qeyd olunur ki, ötən ilin aprelində yanğın baş vermiş və əvvəlki adı Trump Tower Baku, sonraki adı isə Yelken atel olan binanın fasadı tam dəmir çərçivələri alınıb. İddialara görə bu həmin atelin söküləcəyi ilə bağlı şübhələri artırır. Məsələ ilə bağlı sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov münasibət bildirib. Bu haqqında sual əsəbi qarşılayan sabiq nazir bildirib ki, bu xəbərlər şayədir. Onu deyən qələt edir, sökmürləri lap qoy, partdatsınlar. Nə atel, atel nədir? Mən ilk dəfədir eşidirəm bunu. Boş-boş şeylərə özünüzün də vaxtını almayın mənimdə. Atel lap tutaq ki, kiminsə olub və söküblər. Bunun sizə nə dəxri var? Bunun nə mənə, nə də mənim oğluma heç bir adiyyatı yoxdur, deyə Ziya Məhmədov bildirib. ABŞ Venezuela-ya hərbi müdaxilə edə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo bəyan edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo bəyan edib ki, ABŞ Venezuela-da öz diplomatlarının müdafiəsi üçün bütün lazımı tədbirləri görməyə hazırdır. Dövlət katibi bu çıxışı dövlət departamentinin saytında yerləşdirilib. ABŞ-ın venezuela ordu yer edə biləcəyi haqda danışan Pampayo bildirib ki, ABŞ öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyindən əmin olmaq üçün lazım olan hər şeyi edəcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Birləşmiş Ştatların Venezuela-dan diplomatların bir hissəsini geri çağırdığını bildirib. Xatırladaq ki, noyabrın 24-dü Venezuelada müxalifət lideri parlamentin sədri Juan Guaido özünü müvəkkəti prezident elan edib. Birləşmiş Ştatlar kitəsindəki 34 ölkə onun prezidentliyini tanıyıb, Rusiya, Meksika, Boliviya, Türkiyə isə Madurana dəstəklədiklərini deyiblər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müxalifətin mitinginə icazə verməməsinin səbəbi açıqlanıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müxalifətin yanvarın 26-sı saat 15.00-da Yasamal rayonundakı İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda miting keçirməsinə razılıq verməməsinin səbəbi açıqlanıb. Buna səbəb, Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəisi, polis general mayoru Mirqafar Seyidovın müxalifətə miting keçirməyə icazə verilməməsi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında vəsatət qaldırmasıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Mirqafar Seyidovın müraciəti bir neçə gün öncə şəhər icra hakimiyyətinə daxil olub, qeyd olunub ki, müraciətə baxılıb və nəzərə alınıb. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yanvarın 25-də AXCP üzvləri sahib Rüstəmov, Vidadi Rüstəmli, Babək Həsənov, Agil Məhərəmli və Ruslan Nəsillinin prosesi zamanı məhkəmə qarşısında həbslər olub. Azərbaycan Xalqqəhbəsi partiyasının üzvlərinin məhkəməsinə gələn partiyanın bir neçə fəalı saxlanılıb. Saxlanılanlar 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. Məlumatı Axacəpə Rəalisi təyyətinin üzvü İlham Hüseyn verib. İlham Hüseyn bildirib ki, partiyasının məclis və siravi üzvləri Orxan Səlimzadə, Uğur Cəfərov, Cabbar Savalanlı, Mehdi Nağıyev, Ceyhun Arif, Fuad Quliyev, Kənan Əzizli, Xəyal Əliyev və İslam İslamzadə 22-ci polis bölməsinə aparlıblar. O bildirib ki, bu cür kütləvi həbslərdə məqsəd Axacəbə funksiyonerlərinin məhkəməsinə heç bir cəbhəçinin gəlməməsidir. Bundan əvvəl də adı çəkilən məhkəmə prosesinə gələn jəxslərin bir hissəsi polis tərəfindən saxlanılmışdır. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Mikhail Ağagyana büsünün qoyulması ilə bağlı məsələ Gürcistan və Azərbaycan arasında müzakirə olunub. Bu barədə Gürcistanın Xarici İşlər Nazirliyindən xəbər verilib. Qaraba müharibəsində iştirak etmiş Mikhail Avaqyana büstün qoyulması ilə bağlı məsələ Gürcüstan və Azərbaycan arasında müzakirə olunub. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında müzakirə olunmayan mövzu yoxdur və qeyd olunan məsələ ilə bağlı səfirlər vasitəsilə informasiya mübadiləsi həyata keçirilib. Azərbaycan Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır və ölkələr arasında müzakirə olunmayan mövzu mövcud deyil. Bu normal ünsiyyət formasıdır və bu mövzu ətrafında ajans qərəksizdir. Hatırladaq ki, bu ilin yanvarının 20-sində Gürcüstanın Buqaşın qəsəbəsində Axalqalaki bələdiyəsi tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalında iştirak etmiş Mikhail Avaqyana büs Bununla bağlı Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Dursun Həsənov Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirərək büsün açılmasına etirazını bildirib. Bu günlük və bu saatlik bu qədər sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.